Vagyunk egy reggybédán, tehát itt kicsit tovább És már a egész napot a nyugati tó felfedezési Valószínű, hogy egy napban nem fog várci a meg tó, de megpróbáljuk kihagyni belőle a... Most... a Nyugati tó felé beugrottunk venni egy kávét. Kértünk egy dupla espresso-t, na jó, én kértem egy dupla espresso és a baristánk ez nem igazán értette, hogy mit mondunk, viszont segítségünkre sietett egy kedves kínai hölgy, aki, idézem, azt mondta, hogy double espresso! És ebből már értette az úriember, hogy mit akarunk, úgyhogy kaptunk egy láttét. Ánikulában fontos, hogy lehűtsük magunkat. És rendszeresen krímás helyekre üljünk be, hogy egy icipicit lehűljön a test, mert nagyon gyorsan hőgutát kapsz. Viszont itt a szigeten nincsen klímás hely. Volt egy Starbucks, de azt megtanultuk, hogy ott 16 fok van, azon nem szabad beni, mert azt megfázunk. Úgyhogy nincs mesél fagyit kellett vennünk, de ez a gombott fagyi ezer forint volt. Ezer. Nyilván természet van megünk, de a munkai köpvésben már a feldúrtókat lehet látni. De itt is vannak kábelek, mikor nem olyan feltűnők, mert nagyon odafigyeltek figyeltek arra, hogy lágjanak ilyen művész és úgy oldották meg. Devonták őket szkolekgel, vagy, vagy, vagy hát inkább úgy mondanám, hogy valószínűleg kicsaltak ágakat, az ágakat, és abba húták bele a kábel. Nagyon, nagyon izzadós meleg van. Elég. Jobb, mert kell valamit. Kevés az energia. Én rendeltem megcsérül rám szataptást munkával ríg golyással, pedig jelentés, nem így bírnánk jobban mert legyen van átlani, szemesre jól. Az nagyon finom volt, pedig ez csak sima tészta volt, valami ecetes, csípős, borsos lébe áztatva, rajta egy kis uborka, viszont most vettem észre az étlapon, hogy van kínai. <tos> Nem sokára befejezzük a westlake sétánkat. Sikerült majdnem az egész tavat körbegyarogolnunk. ami rettentő fárasztó. Ezt majdnem hőgutát kaptunk, de sikerült a legnagyobb melegben egy olyan csak azt van még égysétálni, ahol a lemből tárnék. Pedig amúgy a túlnyomorésen van, tehát gyönyörű tártalságégyagyat utak vannak. De akkor a akkor gyerek, hogy most valamit sörösen el kell követnünk, hogy ne kapjunk valami komoly mai... hívutát, de szerintem pont volt egy ilyen megálló, ahol tudtunk venni egy szegét, meg ittunk, pihentünk, és utána sokkal jobban odafigyeltünk arra. De három óra után már sokkal bálhatóbb volt az idő, nem azt mondom, hogy nem így adtam, mert lábam is a hügyetkeztől, nagyon kép úgy látunk, képi épületeket, teljesen olyan vast, mint ha volna <tos> <valak tos> időben. Uh, tényleg azt tudom mondani, hogy Hangu az uh, tényleg Kína egyik legszebb városa, így is tartják egyébként számon. És nekem az is tetszik, hogy mennyire közel van a természet, hogy ott, ott, ott a másik oldalán szintén ilyen felhőkarcolós metropolis, viszont itt egy gyönyörű zöldövezet, egy óriási tóval. Ahol Sok bri lehet bringázni, lehet uh, motorozni, tehát gyalog is uh, körbe sétálható, de ha nem akar, végig sötálni, akkor hajóval, ami olyan kár 60, vagy jön körül van, nagy egy óra, magad átondol, végpontba, körül körülnégy a szenvicset. Sőt, lehet pecázni is, igaz, hogy csak egy kijelölt helyen, de biztosan fogsz valamit, mert rengeteg helyen tenyésztik a halakat, és aztán visszaengedik a tóba, miután elég sokan vannak. Igen, és ilyen nagyon csuki halak, nem tudom milyen fajtájúak, de folyton azt látod, hogy így kiugrálnak a végből most így csillognak, de ilyen, ilyen nagy területen azt látod, hogy így csillog a vízfelület, és amikor már nagyon gyavarul és oda mész megnézni miatt, akkor akkor látod, hogy azok halak. Ettünk is. Úgyhogy azért sincs probléma, ha valaki ide jön, hogy szendviset kell szomagolni. Minden egyes út csak az végén odafigyeltek nagyon egyébként. Ezt értettem, hogy ö, legyen árnyék, legyen pihenőhely, legyen valami kaja. Ha nem is fővétel, legalább fagi, vagy jégkrém, vagy, vagy amit mindenhol lehet kapni, ilyen kis vagy, vagy helyi ilyen helyi gombok. fura, fura gombot, fura, de finom gombot. Hatalmas kitakötők vannak, tehát én ekkorát még nem láttam. Lótusok tényleg embernagyságúak, hatalmas levelekkel, gyűjtők. Tényleg, tényleg megérjen jönni ide, megnézni, arra kenni pár napot, hogy törvessétel. Én az elején féltem, hogy ez a lótus téma lehet, hogy valamelyik sarokba el van dugva, és úgy gyorsan nézzük meg a térképen, hogy ezt mindenképp látni kell, hát ezt mindenki tudja, hogy itt a lótus de gyakorlatilag minden egyes 20. méteren egy óriási lótuszmező van. Nyilván van egy terület, ahol sokkal nagyobb, de hogy a többi is nem olyan kis is. nem maradt, Nem minden helyet néztünk meg egyébként, mert, mert mindkább úgy élvezni a karkokkal. Szerintem, hogy végben látszunk dolgokat, például de nagyok is vannak, Mókusok cukik, vicces volt, hogy láttunk madarakat is, ahogy etetik a, a fiókáikat. Ilyen tényleg nagyon közel vagyunk a természethez és ez szerintem nagyon fontos. Viszont most irány. Hazafele. Hát még vagy nem tudjuk mi hová. Több uh, problémánk is van, kell, kell találnunk egy helyet, ahol mosni tudunk, vagy venni mosótyát, amivel mosni tudunk otthon a mosdóban. Uh, ki kell találni, hogy hol most mert a csáláshoz közel nem annyira jó, a Az nem nyött be. Tegnap beválasztottunk. Uh, Úgyhogy majd elkezdünk sétálni, és valahol kikünk Na, nagyjából legalább a belőtt király. Nagyjából. Illetve van ez a híres street food, de lehet, hogy oda holnap megyünk. De amíg egyébként nem a szigában. Na ez nem a belvárosban van? Tegár. Hát, ez, ez nem az. Mikor itt van? Na ezt majd még megbeszéljük. Igen. Mindenképpen kielett meg négy negyedis a kaját, és a, a Street Fudot, ahol végig csak kaja van, kaja, kaja hátán. Pont. Pont.